Tervist, minu nimi on Kristjan Tosen. Ma olen Taltekki vilistlane ning tehnilist tootearendust pakkuva Ettevõtte Kraakul tegevjuht. Kraakulis meeldib meile arendada nutikaid asju ja luua lahendusi, mis tõepoolest on ühiskonnale kasulikud. Näiteks elektrijalgrattad ja rattaparklad, mis aitavad vähendada autode kasutamist, rajad, mis vähendavad õnnetuste tekkimise tõenäosust, droonid, mis seiravad õhuruumi ja seda teevad ka parasjaga Ukrainas, Nutikat sisedallad, mis aitavad ennetada sportlaste vigastusi ja kuukaamera, mis läheb paras jagu sellel aastal NASA-missiooniga kuu peale uurima kuu pinnast. Ja nii edasi. Tule vaata edasi, mis teema. Paljud projektid, millega me seotud oleme, on omu olemuselt mingil määral maailmas unikaalsed. Nagu näiteks need sisedallad siin. Tegemist on siis sisetalladega, mille küljes on erinevad sensorid. Nende ümber ehitatud elektroonika ja tarkvara koosmujul on võimalik sportlaste vigastusi tuvastada ja ennetada. Me oleme nüüd arendanud juba pea kolm aastat ning varsti nad minemas Inglismaa tipklubides jalgpallurite kätte testimisele. Saadud andmete põhjal on siis võimalik sportlaste vigastusi tuvastada ja ühtlasiga nende karjääri pikendada. Matemaatika ei pea olema sinu lemmikaine selleks, et õppida riistvara arenduste programmeerimist. Kõige tähtsam on huvi sest on ka teisi viise, kuidas tehniliste süsteemide peale mõelda. Kui mina olin väike, siis mina võtsin juppideks telefone. Kaarel võttis juppideks puldige ühitavaid mänguautosid ja Kristjan pani väikesed lambid oma ketside külge. Kui sa tunned ennast selles kirjelduses ära, siis võib sinus saada hea elektroonik. Tehnika maailm on pidevas ja arengus. Ning inseneeritöö ei lõpe kunagi otsa. Kas sa tahaksid samagelid asju arendada? Luua lahendusi, mis muudavad meie elu tulevikus. Targad linnad, kus silmale nähtamatud süsteemid aitavad turvaliselt liigelda või nutikad meditsiiniseadmed, mis aitaksid miljonitel inimestel elada tervemalt ja kauem. Või hoopis midagi sellist, millest me veel praegu unistada ei oska. Edukas karjäär algab väga heast haridusest. Svalteki riistvara arenduse ja programmeerimise õppekava ootab sind. Seal saad just õpingute ajal projekti ainetes teha harjutusi samasuguseks tiimitööks, nagu meie siin igapäevaselt teeme. Kui sa tahad ka nii ägedad asju teha nagu meie, siis õpi Altekis riistvara arendust ja programmeerimist.